اقدمي يا ميرة الصبايا يا عيون المهزَن الحلايا مروى والحلا فيها عطايا طلت الحسن فيها عالميا أم سعود عليها العزة اسمعوا يا ما الحقايق عندي الكل ما قلته وذاك بنت عز وشموخ وما خميلي بنت عز وشموخ وما خميلي اقدمي يا أميرة الصبايا عيون الم فيها عالمية أم على وعليها العز لايل، اسمعوا يا مدورة الحقايب عندي الكل ما قلته وثايب بنت عز وشموخ ومخملية مخملية مخملي عزها حاسته من صيت أبوها والتفاخر بمجد قد كسوها ما دللوها دللوها وردة بالحنا غضه نديه، وردة بالحنا غضه نديه ورده حلا في مناسبها تركت بنت فخر في عزه ما تشكت يا عسى منزله فوق الثريه ما روا فيك تختل القصيده في مزايا جمالك يا الاميره ندره تملك وصف عديده وهني ما كسبها وهنيه شرف الدكتور وفيها تباها جانا حب ومعزه ايه جاها من يا ام سراه ويا شيخة عربها كل مدحٍ على الطاله قصدها يا عسى يفرح بيومه كسبها ويا عسى ايامهم دايم هنيه زهر دنيا العذارة لا تبدت مراها الزينه في الصاله وعدت لين من ودها بالشر هدت تكسب الفوز ميه فوق ميه هبة ملوك نادرة الخصاين في حالها ابد ما له أشهد أن الشبه فيها قلايل، يا عذاب الحروف الأبجدية، ترفت في محاسنها تباها، العبت يلفت العالم حلاها، فصدره وكلٍ من وراها، بالملح والغنج والجاذبية، بالملح والغنج وال